Bine te-am găsit, draga mea, urmăritoare! În acest curs am să îți prezint un model de primăvară. Inițial acest tutorial era planificat să îl postez până în data de 1 martie ca având ca titlu uh, model de 1-8 martie, da? model de mărțișor, pentru că modelul va conține nuanța alb și roșu. Însă, din păcate, nu am reușit cu editarea uh, tutorialului la timp. Așadar, îl postez acum. Sper să îți placă, iar tu, dacă nu dorești nuanța de alb și roșu a acestui model de unghii tehnice, poți schimba în orice altă nuanță, cum ar fi, de exemplu, în verde și alb. Iarbă! și gheogei <laughs> iarbă verde așadar încep acest tutorial prin a aplica o nuanță de cafea cu lapte, aș spune eu o nuanță foarte frumoasă și naturală care mamei mele i-a plăcut foarte mult, este un gel superb de la Hollywood Perfect Nails la care găsești reduceri frumoase toată luna martie pe site-ul nailcosmetics.ro Iată, după ce am aplicat un strat subțire de culoare, apoi vin cu o cantitate mai proeminentă de produs și încep și o aplic începând de la cuticulă în laterale spre vârf apoi. Pensela cu care lucrez este de asemenea de la Hollywood Perfect Nails, însă o să vezi detaliat toate produsele folosite la finalul tutorialului. Așadar, vizionare plăcută și sper să îți facă plăcere să rămâi lângă mine minut cu minut, ca să nu pierzi ceva important. După ce termin de aranjat gelul, astfel încât să nu am nicio denivelare, voi polimeriza la lampă atât timp cât aplic gelul pe următoarea unghiuță. Așadar, celălalt deget mic, al mamei mele. Aplic un strat pensulat. Pensula este o limbă de pisică cu care îmi permit să introduc cularea foarte, foarte adânc sub eponichium Mama mea neavând un buzunar al cuticulei foarte lărgi, din păcate, dar totuși încerc să aplicularea foarte, foarte adânc în eponichium cât îmi permite situația. cu atenție, ușor tremurând, acel tremurat cu intenție făcut astfel încât să mă apropiu cât mai mult de eponichium, da? Pentru că nu o să putem niciodată să aplicăm culoarea așa din prima. Am atins și gata, am atins direct unde am dorit noi, ci prin acea mișcare tremurată care să încercăm să ajungem cât mai adânc sub eponichium cu pensula. Iată, vin iarăși cu acea bulă de gel. După cum spuneam, codul sau denumirea gelului o să o afli la final în tutorial sau poți să găsești linkul în descrierea acestui tutorial sau fixat în primul comentariu sub video. De asemenea, draga mea urmăritoare, poți să primești un produs surpriză, cadou un colet, dacă după ce ai finalizat comanda pe site-ul Hollywood, uh, nailcosmetics.ro, îmi trimiți o captură de ecran în care să se vadă detaliile și totalul comenzii, apoi poți primi un produs cadou în colet. Iată, mai vezi pe încă o unghiuță cum aplic culoarea. Foarte multe fete întreabă cum aplici culoarea atât de frumos în cuticulă și în laterale. Draga mea urmăritoare, nu este vorba de cum o aplic, ci de cât de bine este curățată cuticula. Sincer, nu știu dacă undeva, într-un tutorial sau un cursuri chiar, înțelegeți acest lucru, vi se spune acest lucru, dar secretul nu este... Uh, cât de tare a cu pensula, ori cât de, nu știu, moale sau fin e firul de păr al pensulei, da, cât de pigmentat este produsul gelul sau oja permanentă cu care lucrăm, da, asta are importanță. În situația de față, gelul meu este destul de bine pigmentat, așadar pot să-l aplic într-un singur strat, practic așa pot să-l numesc un singur strat, pentru că eu polimerizez o singură dată. Da, dar cu toate știm că se aplică un strat subțire, după care venim cu cantitatea cea normală de produs. Da, dacă am venit din prima cu această cantitate normală de produs, ar apuca să curgă în cuticulă până o aranjăm în stânga și apoi până în dreapta sau așa mai departe. Da? Acesta este secretul ca uh, să avem cuticula foarte, foarte bine curățată. Intră pe profilul meu de Facebook sau Instagram cu numele Dasca Leonela Ana și în cele mai recente poze postate de mine o să vezi before and after cuticulă curățată. Dacă crezi că ai și tu o astfel de cuticulă curățată, atunci nu văd de ce nu ai putea să aplici culoarea perfect în cuticulă, sub eponichium. Dar dacă nu o ai așa, atunci să știi că acela este motivul pentru care nu o poți aplica. Perfect. Bun, după ce am polimerizat gelul acesta frumos cafea cu lapte, așa i-a spus mama mea. Eu nu mă pricep foarte bine la denumirea culorilor. Chiar am o clientă, designer vestimentar și mereu îmi explic cum se numește o culoare și de ce se numește așa și culori cu denumiri foarte fantastice, care eu nu pot să le înțeleg. Așadar, spune-i cum vrei, însă mie îmi place foarte tare și deci, după cum spuneam, după ce am polimerizat această culoare, iată vin cu un alt gel uh, sidefat să-i spun așa îl aplic într-un strat foarte subțire deoarece nu vreau să acopăr totuși nuanța uh, precedentă vreau să se vadă și aceea, dar cât să fie sidefată, e ca și cum aș fi avut gelul respectiv direct sidefat mama mea uh, preferă sau adoră unghiile sclipicioase, așa vizibile, să se vadă de la 2 km, știți voi expresia românului, așadar de fiecare dată trebuie să uh, inventez ceva să, să fac ceva astfel încât unghiuțele ei să fie așa mai sclipicioase mai vizibile, mai wow, așa, să se simtă ea bine să aibă acea fericire la final totdeauna când vede o culoare din aceasta mată, să-i spun mată, dar lucioasă, simplă fără sclipici, spune, ah, păi nu are și un pic de sclipici și totdeauna inventez ceva ca la final să aibă sclipici, să fie wow! După ce am polimerizat și această, acest gel si de fapt aplic top coat, tot de la Hollywood Perfect Nails, fără strat de dispersie, da? Deci scrie pe el No Wipe îl polimerizez și pe el pe toate înghiuțele, după care încep să creez modelul folosind gel plastilină alb și roșu. Folosesc aici și de la Hollywood Perfect Nails pentru a mă ajuta să formez, așa să spun, biluțe de gel, plastelină și tot iau între degetele arătător și mai. Are uh, gel alb, apoi gel roșu și tot așa amestec cât mai uh, mult, să zic așa, nuanțele, dar totuși să rămână puțin vizibil uh, diferența de nuanță alb și roșu. Rămâi alături de mine și vei vedea ce uh, nebunia am în cap. Apoi uh, am absolvit un curs uh, online și am văzut că nebunia mea, de fapt, uh, nu e doar a mea și am văzut uh, o altă tehnică, aproximativ la fel, dar cu o mică diferență, uh, făcută și de acel trainer. Așadar, dar, eu am inventat într-un fel acel trainer în alt fel. Nu e nicio problemă. Important este să arate bine și să aibă un aspect profi uh, ambele tipuri de modele uh, prin ambele tehnici. Da, iată tot amestec alb cu roșu. Am lăsat foarte detaliat videoclipul, da, nu l-am derulat, deși poate pare plictisitor, tocmai ca să înțelegi ce fac. Din punctul meu de vedere, da, pare plictisitor, dar cer scuze a trebuit să-l las pentru că poate unele persoane doresc să vadă exact secundă cu secundă ce fac. Da? tot mai iau roșu și alb, și roșu și alb, și roșu și alb, până când am o cantitate suficientă de produs și suficient amestecată. După care, o voi aplica pe unghiuță. Iată! O pun pur și simplu pe după care o apăs puțin ca să fiu sigură că stă acolo lipită și dau și o formă oarecare, bineînțeles, modelele astea nu au nevoie de o formă exactă, precisă, pentru că predomină foarte mult roșu, o să mai iau puțin alb și o să mai adaug. Sunt curioasă ce, ce părere ai tu în acest moment. O să, o să ai ceva de genul în mintea ta. Doamne face fata asta aici, nu face nimic wow, hai că ies de pe video, dar totuși hai să mai stau puțin să văd ce iese de aici din mâna ei. Și te întreb mereu ce tâmpenie iese. Ei, dar o să vezi la final, iese ceva care are un aspect chiar foarte wow, interesant, așa mai ultramodern să spun. Uh, nu toată ziua întâlnit și să știi că dacă mama mea îl poartă, cu siguranță o să-l poartă și alte cliente de vârstă mult mai mică fete mult mai tinere Nu e așa că pușelul meu are o reflexie foarte interesantă? Nu e așa că îți place? Este uh, instrumentul meu uh, așa mai luxos să-i spun uh, dintre majoritatea instrumentelor pentru că la această categorie nu sunt foarte bine pusă la punct. Iată, uh, după ce am uh, pus culori acolo cum mi-am mi dorit, cum mi-a plăcut, cu o pungă, pur și simplu, pentru că nu mi-am dat seama că aș putea să folosesc folie alimentară, o bucățică mică, ca videoul să pară mult mai profi. Deci, din acest punct de vedere, îmi cer scuze, draga mea urmăritoare, dacă ți se pare puțin aiuria că folosesc o pungă. Dar, pur și simplu, nu mi-am dat seama că nu e ok și uh, pentru că... Așa mi-a venit ideea, așa am și pus-o în aplicare. Mie îmi plac ideile astea nebune, așa că ce îmi vine în cap, aia pun în aplicare. Sper să faci și tu acest lucru și să nu mă dezapreciez din acest punct de vedere. Iată, cu pusherul îmi creez tot felul de striații în modelul meu. După care, cu tot cu pungă, am pus-o pe mama să pună degetul la polimerizat, unghia, produsul la polimerizat, la lampă. Bineînțeles, mama, pe bune să bag punga în lampă. Da, mama, pune punga în lampă. A fost foarte comică mama și iată fac și la a, cealaltă unghie a degetului inelar, același lucru, dar că printr-o altă tehnică. Iau produsul bucățică cu bucățică și îl direct pe unghiuță. De data aceasta nu l mai pun între degete să-i să formez o bulă din a, rotirea degetelor ci pur și simplu îl așez direct pe unghiuță, după cum poți observa mi se pare destul de greu pentru că nu stă lipit din prima, însă până la urmă o scot eu la capăt, sper să reușești și tu, de asemenea și să îți iasă un model foarte frumos de unghiuțe. Chiar aș aștepta rezultatul tău în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dasca lui Ana sau întrebări de asemenea dacă ai, te aștept în privat nu uita de cursurile mele de manicură online, de pe Patreon unde am deschis noul nivel și cel mai profi, premium nivel al momentului nivelul de construcție în care înveți totul despre afurisitele de șabloane să-i spunem așa, bănesc că toată lumea uh, urăște șabloanele eu nu le urăsc, mie îmi plac foarte mult și decât să fac între sincer, mai bine, prefer să fac construcție, deoarece folosesc mult mai, mai puțină cantitate de produs, iar unghiuțele sunt mult mai profi. Ei, după cum spuneam, dacă dorești informații despre cursurile de manicure online de pe Patreon, de asemenea te aștept în privat pe Facebook sau Instagram, dați lui Ionela Ana și da, draga mea, urmăritoare, cât mai repede în cazul în care vrei să înveți totul despre șablon, teoria șablonului, decupaje și montaje uh, și pur și simplu să vezi execuții de construcție de la A la Z plus să, să ai acces la toate cursurile de pe Patreon postate de anul trecut din luna mai. Da? Uh, vreau să spun că sunt limitate locurile la acest nivel, sunt limitate la 10, dar în acest moment mai sunt... Uh, 8, dacă nu mă înșel, chiar 7 locuri, așadar grăbește-te în cazul în care îți dorești să înveți despre șabloane, decupaje, montaje și construcție, mai bine zis. Grăbește-te, hai din privat pentru detalii să afli cum te poți înscrie, cât costă abonamentul și ce beneficii ai la acest nivel premium, pentru că este cel mai delux nivel de cursuri de manicură online al momentului. Revenim la modelul de unghiuțe din acest tutorial. Aceiași pași îi fac ca și la celălalt deget, doar că am pus gelul plastilină printr-o altă metodă față de, gel, față de celălalt deget. Vreau să spun că îmi place foarte mult acest gel plastilină. O să încerc să mai fac și alte modele de unghi cu el. Sper să vă placă și vouă și să îl urmăriți cu drag pe viitor După ce am polimerizat modelul la celelalte deget Mama a scos din lampă degetelul cu tot cu pungă Și iată, acum voi lua punga jos de pe model Încet cu grijă să nu cumva să rămână bucăți de pungă de material în model Și iată, rezultatul este unul foarte, foarte plăcut Mie îmi place foarte mult, nu știu ție, dar mie îmi place foarte mult și chiar și mamei mele i-a plăcut și i s-a părut interesant, mai ales tehnica prin care l-am realizat. Așadar, dacă îți plac și ție produsele de la Hollywood Perfect Nails, intră pe site-ul nailcosmetics.ro, plasează o comandă după care fă o captură de ecran prin, la care să se vadă numele tău și totalul comenzii. Trimite-mi o mie pe Messenger, dați călione la Ana și după asta primești un produs surpriză în coletul tău. Ne apropiem de finalul acestui tutorial, draga mea, iată produsele folosite, este pensula Hollywood Perfect Nails numărul 4, limbă de pisică. Este o pensulă uh, ușor mică, uh, confortabilă pentru toate tipurile de manicuriste, tehniciene. Nu este una nici pentru cepătoare, dar nici pentru avansate. Are firul uh, o destul de plăcut în sensul că nu este nici prea moale, dar nici prea tare. Se lucrează ușor cu ea și plăcut. Grijă mare când punem căpăcelul să nu uh, stricăm uh, forma firelor. Da? Hollywood Perfect Nails, numărul 4. Gelul color este 14 Natural Nude de la Hollywood Perfect Nails, gama Super Pigment. Este foarte frumoasă această nuanță de gel, în special dacă i-a plăcut mamei mele, place tuturor, zic eu. După aceea am folosit gelul SIDEFAT din acest tutorial favoritul meu, produsul meu favorit aș putea să-i spun, gelul defat, care iată ce l prezint ca și textură cu aceeași pensulă tot de la Hollywood Nails, Hollywood Perfect Nails, iată ce textură minunată are, chiar îmi place, este foarte pigmentat, poate fi folosit chiar și în picturi. Da, Super Paint Gel Cold Art numărul 22 de la Hollywood Perfect Nails folosit cu pensula Hollywood Perfect Nails este o pensulă Nail Art medie, deoarece am mai multe pensule de la ei însă aceasta este una medie sincer o folosesc cel mai des apoi am folosit Ultra Shine Gel Finish No cleans și gelurile plastelină 4D, superb efect 01 și 02, alb și roșu. Draga mea, nu uita să folosești codul Ionela, să-mi primiți o captură de ecran cu datele și totalul comenzii pentru a primi un produs cadou. Iată, cel mai deluxe produs în categoria instrumentar, pușărul de la Hollywood Perfect Nails. Superb, superb. Este foarte rezistent la sterilizare, asta îmi place cel mai mult. Iată rezultatul, iată ce frumos a ieșit totul. Draga mea, îți mulțumesc că ai urmărit acest tutorial, îți mulțumesc că ești abonata mea, iar dacă nu ești, invit să te abonezi la canalul meu, poți să dai like și share pentru a mă ajuta să vadă cât mai multă lume tutorialul. Ai grijă de tine, draga mea urmăritoare, pupicii.